No, tak... Vyprát. Mít nádobí. Musíme si uvařit občas. Pavel mi dělá snídaně. Uh, doma. Miju nádobí, starám se o děti, uh, uklízím a starám se o dům a zahradu. Musím uklízet trochu, vynést koš, umít nádobí, vyluxovat. Vyprat prádlo někdy? Každý den se umiju, čistím si zuby a když je všední den, tak jdu do školy a o víkendu většinou uklízím.